Třeba jednou za dva měsíce? Dvakrát za rok. Mm. Yeah. Mm. Obě dvakrát za rok, tak nějak ne. Tak nemocný jsem tak třikrát do roka? Uh, Nemoc často, ale býval nemocný, řekl bych, na podzim nebo v zimě, když, když je možnost nachladnout.